اه موندياليتو العرائش بحضور فعاليات بلدي بالعرائش محمد علي الدليل رقم 16 ايمن فريق ارا غادي نشوفو كذلك ارا كل من زلال الأنجولي فريق في حين آه يرافق فريق الساحلي ربيع مرابط عبد عزيز يطف هذا هو فريق سيتي العبل قميص الأحمر مفارق. فريقين معاً كان يبقى في دكت احتياط ثلاث موارد سوريين ان يغادر أطار التدريبية والأطار التكنية لراسيتي بحضور رئيس النادي اشتلى يعني يعني يعني تذكاريه لاعضاء المشاركين في فريق راسيتي وبالتالي على لاعبي الاحتياط مغادره دكه غرناطي لراسولي اقر المدرب شي الى مدرب وكذلك اذا غادي نديروا النشيد آه الوطني المغربي استعداد آه آه للنشيد الوطني المغربي نسرق الانوار كنت بسك الزهد وحباب وتمتدى وحباب ريشت في الأطفال يا لولا أطفال كل جمال تلقى كل نسان في الجسد هففتا نهفا ندا بدمها التميغة في دمية وكتربونا بإغوتيها إيا في الدنيا أن أولا نحيا بشرى الله أرغت This is is Hey, my love. untuk <apvet> هذا هو التخصص هذا الدوري ويشرف عليه افخم فرطه هيطار رياضي يعني في من الاطر المتبرسه اللي ساهمت في تنمية كره الرياجين فتقولنا انت التشريف اللي عطاوك يعني وكلفوك باش لا يهضر يهضر يعني, يعني يعطينا شي كلمه انت بعدياك ارتسان ديالك انا فرحانين دابا هذا اللي دايرين هاد الناس هادو ما فكرت شي حاجه قديمه ومرضت جاد طورت كي هذا انت كنت أول محاولة إن قاعدين هذا بها الفريق سيتي ولكن تصدى الحارس ديال الاجواء التي يظهر فيها المباراه اولا الحفتاح يعني تتميزه اجواء احتفاليه هناك هجوم خطر من الجهه اليمنى توغل المهاجم ولكن الحارس صد الكره ولا المدافع يعني الاوسط يبعد الكره لوسط الميدان هناك يعني يعني تحكم طفيف لهذه رستي في بدايه المباراه يعني في مجريات المباراه يعني من الجهه اليسرى يتوغل اللاعب رقم المهاجم الايسر ولكن المدافع رقم أربعة يعني آه يقوم بإبعاد الكرة إلى الزاوية، أول زاوية من الجهة اليسرى، يعني آه غادي آه غادي ينفذها اللاعب رقم إذا شافت شافت بعيدة، خرجت الكرة ولكن الحكام ما أعلنش على على على هذا، يعني ما أعلن على ضربة ما ضربة يعني زاوية، فإعلنوا في سيتي إذن هناك ضغط خفيف بداية جيدة لنادي شباب السيتي تحت اشراف المدرب جلال تسولي يعطي تعليمات يعني النادي يعني يعطي تمركز يعني تمركز يعطي تعليمات لتمركز اللاعبين يعني هناك امر اللاعبين يعني مشاركه هذه الهجمه الخطيره اللي كان الدفاع وبعض الكره والحكم يعني لا خطا يعني هناك عرق يعني تدخل خاشن من احد لاعبي سيتي. اذا هذه هي الاجواء التي نمر فيها بدايه المباراه واعده مباراه عطاء من جانب فريقين ولكن يعني كتعرفوا المقارنات في بعض المرات كتكون هناك امور تقنيه وتكتيكيه يعني حسابات بين المدربين يعني الان ولكن الحكم على الخطا يعني الحكم بدا يعني تحكيم جيد من يعني من انطلاق المباراه اذا هناك سير يعني سير جيد يعني ديال المباراه نشوفكم نحطكم ب# الأجواء اللي نتظرو فيها المباراة حضور جمهور يعني لا بأس به انطلاق الدوري مباراة الإفتتاح هجوم من الجهه اليسرى للمهاجم الايسر لكن اللاعب المدافع خرج الكره الشرط الشرط غادي ينفذو المدافع الايسر رقم ثلاثه اللي عطاه رقم 11 توا خطير ولكن كانت اول محاوله خطيره اللي الراج سيتي ولكن اللاعبين ما هناك تعامل جيد مع وتركيز يعني مع مع التمريه الخطيرة في مربع عمليات آه باراسيتي أو عفوا نجم الساحل أه كان الأخوة لأخوة كاملين الليكي يتبع معنا العالم الغريب اه اه اه الله الاخوين يعني يعني, تكو يعني تكون يعني تكون اه آخرين يعني تكون اه يعني الرياضة اخرين يعني هذا هو يعني اقتراح بالعالم الغريب كذلك لننسى اخوة في الضيار الاوروبية تحيه الاخراشد الالوات يعني كونك يعني كإخوانكي حي وجود تحية الرجل العلوات و عبد المجيد و الرياحي و قراين و يعني كل أطر يعني المساهمة عضاء موندياليتو المساهمة في هذا الدوري هذا إذن إحنا بصراحة نقرر بكم من أجواء اللي كدر فيها المباراة من ناحية ديال إحنا قلنا لكم من ناحية الوصف ديال المباراة نقربكم من الاجواء اللي كدور فيها من ناحيه الصوره يعني كنحاولوا ما امكن يعني هذا هو الامكانيات المتوفره يعني كنحاولوا ما امكن نقول لكم غير الصوره احنا دابا متواجدين يعني في المربع يعني نصف المستطيل يعني آه ديال فريق آه الساحلي يعني لان هناك ضغط خفيف لفريق آه لالا سيتي منذ بداية انطلاق المباراة هناك تمريرات في مربع عمليات وخطيرة الحكم ارتكب خطأ والكرة يعني كانت خطيرة ولكن الحارس أحد المدافعين أنقاد الموقف آخر لحظة ولكن أعتقد المباراة ربما ربما يعني الكرة تجاوزت يعني الخط يعني ما عرفتش ما كاينش هناك يعني بالضبط يعني بالضبط ولكن اللاعب على ما يبدو أنه يعني أنقاد الموقف قبل ما تتجاوز الكرة الخط التقدير كيبقى الحكام يعني ديال المباراه ربما يمكنكم ترجعوا الشريط المباراه لان حنا آه نقلنا اللقطه وربما يمكنكم تشوفوا تاخذوا فكره على ولكن صعيب يعني هذه العمليه حتى الفار ما كي يعني كينتظروا كي الناس باش يشوفوا بعض المرات آه يعني من ناحيه آه الشرعيه ديال الهدف اول محاوله ديال لاحظنا أول محاولة قام بها نجم الساحل مزول كرة ما خرجتش إنه هناك خطأ خطأ لفائدة آه نجم الساحل وتشجيعات الجمهور اللاعب اللي تعلم آه المدافع تغل رك... هذا آه المهاجين تغل مجموعة ديال اللاعبين في عينه كان محاصر بمجموعة ديال اللاعبين غير دي سيتي وعرقه يعني سقط في, في أرضية الميدان حنا تقريبا دابا هذه الاجواء اللي درت فيها المباراه غنوعدكم بان في اخر المباراه في اخر انتظرونا يعني في في الربع ساعه الاخيره غادي نحاولوا نقدم لكم الاجواء ديال المباراه دابا الان غنحاولوا نقوموا بتصوير بما يكونوا في ظروف يعني بجوده تقنيه افضل بخصوص يعني الوسائل يعني التقنيه المتوفره من كاميرا ومن هذا غادي نحاولوا نقول لكم يعني صور اخرى من من هذه المباراه هذه تبارك الله عليكم انتظرونا يعني بعد يعني حوالي يعني في ربع ساعه الاخيره ديال المباراه غادي نعاودوا اتصال يعني باش نشوفوا الناجي سواء الناجي ديال المباراه وكذلك الاجواء التي دارت فيها المقابله وتقييم المباراه بصفه عامه وكذلك تنقوم بالتصريحات يعني مع الاطر التقنيه والتدريب يعني والاطر يعني اللاعبين هذا تمريره خطيره من مهاجم ايصا الحارس كاد تفكر خطا يعني ما تمكنش من الكره وخل الكره للزاويه انا معكم هذه الزاويه لانها خطيره ربما توج هذا المجهود اللي قام به من الضغط منذ بدايه المباراه يعني اللاعب رقم المدافع رقم الايسر اللي هو ثلاثة مرر الكره خطيره خطيره ولكن اللاعبين يعني الكره مشات عاليه اذا ننتقل معكم يعني قلنا كما قلنا في ربع ساعه الاخيره باش نقول لكم نقربكم من الاجواء التي درست فيها المباراه كذلك ناخذ التصريحات ديال نهايات المباراه باق الله عليكم الى اللقاء في النقل المباشر لمباراه لاراس سيتي ونجم الساحل المباراه يعني الان في ربع ساعه الاخيره ديالك كما وعدناكم نقوم بنقل اطوار نهايه المباراه على بعد حوالي ربع ساعة من نهاية المباراة باحتساب الوقت الإضافي اللي غادي يضيف الحكم يحاولوا يعني معا كان نقول لكم أطوار نهاية المقابلة آه لاراشي سيتي منتصر بثلاثة لصفر مسجل أهداف مهاجمي لاراس سيتي هدفين آه في الشوط الأول سجلهم كل من اللاعب آه ستة واللاعب سبعة اللي هو آه عميد فارق الآن هجوم خطير والهدف الرابع الهدف الرابع الآن بفائدة لارا سيتي المسجل هو اللاعب اللي دخل دابا كان من اللي قام يعني دخل يعني بهذا التغيير اعتقد ولعب صغير السن على ما يبدو لاعب صغير السن يسجل الهدف الرابع إذا الرباعية حصة آه ساحقة آه ينهزم بها نجم الساحل نمسح اللي بدأ مباراة منذ الشوط الأول يعني مدافع ولكن حكم الهجمات يعني متتالية يعني لفريق نجم أول دادي ورسيتي تمكن من تسجيل هدفين كما قلت سجلان لعب ستة ولا ولا رقم سبعة عميد الفريق أما في الشوط كذلك أضاف هدفين كما كان لاحظوا هدفين الهدف آه التالت سجله رقم 14 والهدف الآن سجله لاعب غنشوفو الرقم ديالو هو اللي كيهز يدو في وسط الملعب يعني هو واعتقد غنشوفو الرقم ديالو هو رقم رقم تسعطاش هو اللي سجل الهدف في الرابع ورا السيتي كيقود المدرب حمزه او عفوا السولي جلال السولي اللقاء يقود صلاح وفي بثلاث تحكيم يقود هو حكم الوسط وفي التحكيم كان جيد ادار المقابله باقتدار الحكم تمرس حكم المثي انا الهجوم خطير من الجهة اليسرى ولكن هناك شرط يعني حكم شرط كنتبعوا بمعنى اه افتتاح دوري موندياليتو هذا الموندياليتو اللي كيدراه كي مجلس اه امناء العرائش في المهجر بشراكه مع نادي لارا سيتي افتتاح الدوري يعني عرفها تكريم مجموعه من الاطوار الرياضيه بالمدينه العرائش اللي ساهمت شا اه كره القدم